Добрий вечір! Усіх вітаю в сьогоднішньому ефірі. Знаю, що чекали. Не буду сьогодні запитувати у вас, чи є трансляції, наскільки якісний зв'язок, бо... бо бачу, що все добре. А... Любі друзі! учасники нашого чату, нашого каналу, і Марія, і Піпл. Я вас сьогодні вітаю від е, свого серця, вітаю, і від імені всієї команди проєкту, який займається просвітництвом і служінням в, в усі часи, а в такі, як, в яких ми зараз, і пача я майстер і марія, майстер трансформації свідомості, вчитель ще йоги, йоги свідомості, іншими словами, кундаліні йоги і провідник, каналер, цілитель, енергоінформаціолог, для когось ментор-наставник, для когось консультант, для когось автор різні проекції, різні постаті, але є найбазовіша той дар, який дався від народження, це відчувати поле, ясно бачити. І сьогодні ви у більшості своїй присутні тут, бо в якомусь із просторів інформаційних прочитали, помітили моє повідомлення і запрошення так, на, на практику. Це відкрита ініціатива сьогодні, ініціатива служіння, для того, щоб прискорювати кращі еталонні сценарії для життя людей на Землі. Я вас вітаю в цьому, в цьому просторі і не дивлячись на те, що найчастіше свої заклики я пишу крізь точку болю, бо енергоінформаційне поле запрошує послужити, цілителів тоді, коли накопичується певна, спресована така вібрація, з якою велика кількість людей в той чи інший період не справляється. І, і тоді територія, простір підключає до цієї роботи провідників, які можуть долучити людей до певної практики, до певної практики, яка веде до живого життя і виводить із спазму смерті. Смерті мається на увазі низьких енергій, які виглядають як неясність, страхи, паніка, вина, сором, образи, гнів, гординя, заздрощі, ну і далі-далі всі такі красоти цього світу, які є в емоційній шкалі людей, для того, щоб ми з вами через напругу і трансформацію зрощували свою душу. Сьогодні я хочу вас спонукати попрактикувати разом зі мною в цьому вечорі, в цій інвестиції часом, побути в полі зцілення, самостілення, але найцінніше в процесінгу відбувається те, що коли нас збирається багато, то ми з вами запускаємо таку трансформаційну хвилю, пульсацію, яка діє на більшу кількість територій. Тому зараз у мене, у мене до вас буде питання, якщо ви маєте таку можливість, то відмітку поставте. Напишіть, з якої ви країни, з якого ви міста. Будемо радіти тішитися нашої географії, і, і чим більше усвідомлення так, в тому, що ми робимо, тим більше ефективності на виході. Якщо не маєте можливості відмітки ставити чи реагувати, не переживайте, не приймайтесь, не відволікайтесь і максимально налаштовуйтесь на себе. Як налаштовуватись на себе? Просто дихайте, дихайте і через вібрацію голосу, вібрацію звуку заходьте в своє, своє глибоке, в своє живе, те, чим ви є зараз. І ми з вами будемо поступово-поступово переходити до практики. Від слова до дії. Не буду сьогодні з вами довго знаходитись в просторі сатсангу і транслювати якусь інформацію чи знання, будемо працювати. Єдине, що хочу, просто дочекатися вже всіх, хто мене просив їх дочекатися, тому ми з вами почнемо, щоб вам було зрозуміло, коли вже бути готовими до взаємодії, рівно в 20:20. -20. А зараз запрошую трішки пригадати, що відбувається і послухати цінне про період. Я дуже багато розповідала про цей серпень і інформаційні канали в Україні, за межами України. Україна зараз це такий детонатор змін у світі в результаті тієї такої геноцидної агресії, з якою ми зіштовхнулися по відношенню до нас, від нашого сусіда, по суті. Ми спостерігаємо різні, різні канали, які запрошують нашу увагу. Ну, по суті, це така, знаєте, егрегоріальна війна. Егрегори борються за, за нашу увагу. І це дуже помітно зараз. І я хочу вам нагадати про ті важливі речі, які озвучувала і минулого місяця, готуючись до цього місяця і в цілому на протязі всього року періодично робимо ми на цьому акцент. То ми, люди, які мають можливість відчувати енергоінформаційний простір крізь нейтральність своєї свідомості, а не через реактивність, панічність, хаотичність, ну і так далі по списку. Зараз наша увага, по суті, формує наше майбутнє. Куди ми підключаємось емоційно, куди ми підключаємось діями своїми, куди ми включаємось своїми думками, те і стає нашою правдою, по суті, те і стає нашою дійсністю, і те і стає нашим фундаментом майбутнього. Тому, як, як би не натискало а, зараз колективне, несвідоме підсвідоме поле на нас, ми маємо навчитися через, ну, як навчитися, ну, от я запрошую, наприклад, цьому навчитися через медитацію ясності, сприйняття реальності, об'єктивності, сприйняття реальності, безоціночністі, сприйняття реальності. Це не про черствість душі, а про нейтральну, о, таку о, спокійну емпатійність, о, яка не є о, при цьому, о, знаєте, як о, замість інших проживанням того, що дано комусь. Емпатія може бути навантаженням для людини, для надчусливої людини тим паче. Я точно знаю, що мене читають, мене чують, мене помічають по вібрації серця люди, які відносяться до цієї категорії надчутливих істот світу, бо я вчитель для вчителів і це факт. Тому я зараз звертаюся до вас. Любі, любі емпати, любі колеги, любі е, люди, які мають насправді відкрити серце і відкрити на широку орбіту, е, очищайте, очищайте цей канал взаємодії зі світом. Зараз щоденно, а іноді і вранці, і ввечері навіть доречно, особливо зараз, коли поле спресоване інформаційною напругою, різних видів залякувань і очікувань. Очищайте свій канал серця, тому що ваш проектор, ваш проектор, коли у вас широка орбіта емпатії, проектор – це те, що малює картинки майбутнього – він настільки потужний, що ви здатні формувати те, чого з кимось могло не статись. Я дуже сподіваюся, що ви зараз добре мене почули, не з позиції, вини, так, чи якоїсь там страху перед своєю, своєю здатністю відчувати. Не закривайте серця, не закривайтеся від емпатійності, не відвертайтеся від своєї, чутливості і свого бажання щось робити будьте такими ж включеними в життя бо саме ця включеність в життя вона і, і є тим світом так що те що ми називаємо світлом це і є по суті включеність на 200 в живе життя в русло живого життя але дуже важливо весь час очищати свій канал сприйняття, повторюсь, бажано щоденно, а іноді і вранці і ввечері, щоб було нейтральне все-таки ось це проживання, співчуття да сочувстві, емпатічність, сострадательність, екологічного уровня, а не руйнівного рівня, коли. Чийсь біль, який ну, нібито і вас не стосується, але інформаційне поле його пропонує приміряти на себе, починає вас а, руйнувати зсередини. Розумієте? Я дуже сподіваюся, що ви розумієте, що я зараз намагаюся до вас донести, що бути живим – це не означає... Вмирати разом з тим, хто десь далеко чи і недалеко а, вмирає. Бути живим це означає, що жити ще більше, в більш повну силу, поки ви знаєте, що десь хтось поряд вмирає. І ось ці поняття бути живим це не про егоїстичне кайфування, сколько той житті, живем по сьогодні, а може бути завтра. Більше ні не, не про ось такі, знаєте, во всі тяжкі, а про усвідомлене проживання кожної своєї можливості вдихнути і видихнути, порадіти і ніжність проявити, насолодитись тим, що ви бачите, і тим, що ви сприймаєте, тим, що ви віддаєте, і тим, що ви отримуєте. Оце означає бути живим на 100%. Не соромитися бути живим, не приховувати живе життя, а навпаки його усвідомлювати, усвідомлювати. А щоб це було можливим, нам потрібно бути чистим каналом. От і все. І от виходить така от ситуація. Чим живіші емпати, чим чистіші емпати, як Канальні провідники всього, що через, через таких людей проходить, тим краще для всієї системи і структури. Ось. Тому сьогодні я вас запросила в цей простір прожити ось такий досвід через спільну роботу, через спільне поле, через спільну практику, медитативну таку зробити глибоку очистку ось тих самих каналів, в першу чергу серця. Так? Я сьогодні з вами не буду кудись неряти в страждання, я не запрошую вас до таких, знаєте, пошуків точки болю із минулого чи реального. Сьогодні ми з вами зробимо неймовірно красиву роботу яка очищає канали серця і наповнює серце іще більшою кількістю світла, любові, волі, такого щирості, щедрості, провідності, наповненості, процвітання в тому числі, да, такої творчості, Щоби що би що. Що би що. Щоб ми всі з вами могли проявити на ще більшу потужність свій той дар, яким ми володіємо на, на тут і зараз, в цьому дні, в цій секунді. Якщо ми художники, щоб ми ще з більшою силою, радістю, натхненням малювали. Якщо ми музиканти, то щоб ми хотіли створювати мелодії, бути... Авторами звучати, а не очікували, що ми знову повернемося до цієї діяльності, коли там закінчиться війна, чи коли не стане мир, чи коли там ще якесь дав чи коли, ніби як хтось нам давав право чи можливість поставити своє життя на паузу. Якщо ми ставимо своє життя на паузу, ми нібито і погоджуємося з тими силами, які прийшли у нас відібрати життя. Різнійте, чим більше ми ставимо своє життя на паузу, тим ближче ми до того мороку, який нас заманює в свої, в свої такі сіті. Тому живемо, живемо, діємо, займаємось життям, опікуємось про дітей, створюємо нові форми комунікації, Я бачу, що в нас тут йдуть цікаві, цікаві метаморфози з, з, зі зв'язком, так. так буває. А, так буває. Бувають метаморфози зі зв'язком, особливо, коли ми з вами збираємося на відкриті ефіри, на відкриті практики. Я називаю такі експеріенси непідготовленої аудиторії, верніше, кожен прибігає зі своїм спектром, спектром сили, спектром почуттів і починає так поле коливатися, так, пульсувати, тому бувають збої зв'язку, посміхаються іноді. І команда, і я, і я сама да, кажу, техніка не витримує, коли люди збираються разом, і потужні люди, які щось хочуть, можуть і роблять. Я дуже сподіваюся, що ми з вами все-таки встигнемо, як мінімум, зрозуміти алгоритм медитації, алгоритм практики, а як максимум дійсно спокійно її разом проживемо, пропрацюємо, і зв'язок нам дозволиться зробити, і нічого не, не вибиватиметься. У будь-якому разі, коли стаються якісь метаморфози технічні, вібраційні взагалі, будь-якого характеру в рамках життя, нам зараз дуже важливо і потрібно навчитися сприймати це спокійно. Спокійно, мудро і, і теж, так знаєте, як б, б, без, істи, без істерії, без е, напруження, без очікування ідеальності. Саме це найголовніше, що ми можемо винести зараз з таких нестабільних часів. Абсолютно кожна людина в цьому періоді часу знаходиться в тому просторі, де має бути, з тим оточенням, яке їй потрібне, і з тими діями, на які, готова, на які готова душа. З тими ресурсами, які дадуть можливість виконати всі виклики часу і справитися з усіма такими викликами виглядів обставин. Нічого не бійтесь, нічого не бійтесь. Навпаки, як ніколи. Живіть, творіть, пробуйте, стяжайте, да, от, о, приймайте, віддавайте, любіть, ну, фонтануйте, тому що, от саме оце фонтанування і є найсильнішою енергією яка розчиняє, витісняє, ну, можна сказати, знищує все, що є нежиттям, нелюбов'ю, насил'ям, стражданням, так, війною в тому числі, то наше сяєво серця, наш натиск енергії життя є тією вібрацією, яка є найкращою, найсильнішою, Зброєю проти усього, що намагається нас запросити знаєте, такою своєю липучкою чи своїм гачком в простори паніки, в простори боротьби, в простори ненависті, в простори страждань. По суті, війна зараз найголовніше продовжується на тонкому плані, в інформаційному полі. Це війна між стражданнями і о, щастям, радістю, свободою. Напередодні Дня Незалежності України, а це завтра, напередодні о, таких потужних подій, які буде святкувати кожен, українець, а українець на сьогоднішній час – це нео, вся нація являється ніби однією істотою. От ми дивилися матрицю, це як нео, це як месія, що запускає спектр змін, трансформацій на увесь світ. Вже 2022, трішки пішла пауза на зв'язку, але я думаю, що вже всі, хто хотів і просив, трішки почекати, вже добіг, тому давайте будемо медитувати. Я вам рекомендую цю медитацію зробити, ну, як мінімум, сьогодні і завтра, це якщо хочеться таких, знаєте, одноразових ефектів і явищ, а в цілому ми спробуємо зробити це з командою, реалізувати запис сьогоднішньої зустрічі медитативної. І я вас запрошую, практикуйте медитацію сяючого серця, бо вона дуже гарно очищає нашу перинатальну матрицю, очищає наші глибокі слої пам'яті, і душі, і свідомості в межах цього життя, де ми накопичили якісь точки болю, конфліктів, криз чи інших видів боротьби. Тому вона для всіх на всі часи в цілому. Але от сьогодні і завтра мені дуже хотілося доторкнутися до більшої кількості людей, щоб спазм, тривоги розчинився. Я ще раз повторюю. В силу того, що ви є емпатичними, дуже емпатичними, то емпатійними і берегинями, хранителями, світочами в своїх родових системах, то я точно знаю, що якщо ви зробите цю медитацію і сьогодні, і завтра, і ще не раз, то це дасть поштовх для заспокоєння великої кількості людей, яких ви на своїй орбіті серця оберігаєте, Очищаєте, навчаєте, любите, і, і це величезний, величезний простір. Тобто не обов'язково догнати кожного і, і долучити до якоїсь роботи. Можна долучити ключових пульсарів до якоїсь дії, спонукати зробити роботу, і це, це доторкнеться до мас. Тому ми таким з вами є, давайте це зробимо. Сідайте, будь ласка, в просту позицію, проста позиція, ось я, от в ній уже сижу для вас, так, проста позиція, це по суті, така йогівська позиція. Далі буде медитація самостілення, робота з серцем, налаштуйтесь на простір. Глибини, закривайте очі, йдіть за голосом, починаємо. Складіть руки в молитовну позу, намасте, і ми з вами зробимо глибокий вдих. Вниз живота, вдох и выдох. Вдох и выдох. Глибокий вдох, за закритими очима. Повітря підіймаємо вище, розкриваємо свої грудні клітини, зводимо лопатки між собою. Плечі підіймаються вгору, опускаються вниз і з видохом розслабте своє обличчя, розслабте свої плечі. Але живіт підтягнутий, спинка рівна. Шия витягнута під боріддя. Трішки опущена. Спина як стріла, яка націлена в небеса. Наступний вдох. Видих. Ми з вами активуємо алмаз своєї душі, перейдемо на висоту, вийдемо з простору, з простору колективного, безсвідомого, з простору енергоінформаційних егрегорів, і відчуємо себе в полі вічності. Глибокий вдох. З видихом я є. З наступним вдохом я є світло. Вдох. Я є світло. Видох. Я душа. Вдох. Я мир творець. Видох. Щасливого живого життя, вдох. Видих. Видихайте зі звуком ха, ха, глибоке сердечне. Це як душ, це ментальна чистка. Це емоційний водопад, це додає в вашій системі глибини, заспокоює і занурює в надсвідоме. Глибокий вдох, видах. Ви можете спостерігати на екрані за закритими очима якісь спогади в цій практиці. До вас можуть приходити різні емоції. Тіло може по-різному проживати цей досвід очищення, освітлення, розширення. Тому дозвольте. Своєму тілу, своєму серцю, своїм думкам бути. А той, хто спостерігає за цим, нехай спостерігає. Душа, суть, вічний дух просто спостерігає. І ми з вами рухаємося далі. Ліву руку покладіть на серце, на центр грудної клітини, праву, ліву. І ми складаємо свої губи трубочкою, буквою О, і будемо, ніби, пити повітря через рот, через букву О, і видихати теж через рот. Вдих і видих. Не зупиняйте цей процес. Поки не закінчиться медитація. Дихайте, проживайте, очищайте себе, зцілюйтесь, зустрічайтесь з історіями, з фантазіями, мріями. Візьміть від цієї практики усе, що хоче передати вам ваша душа. Я можу щось коментувати, говорити. Ви не зупиняйтесь. Продовжуйте дивитися. Починаємо. До. Дихаємо глибоко, проживаємо усе але не входимо в свої думки, не залипаємо на них, споглядаємо. І ви дуже ніжно, але наполегливо можете запросити в свою практику, в якості енергетичних двійників, усіх, кого побажаєте. Просто подумайте про них, уявіть їхні обличчя, і вони з'являться на орбіті вашого серця, і їхня система теж буде відчувати ефект очищення, висвічення, наповнення спокоєм. Енергетичні двійники тих, кому за законами балансу системи не потрібно потрапити в практику, не хочеться бути частиною поля, вони просто не пройдуть. Все екологічно, вільно, чесно, справедливо. Спокійно. Але тут ви в першу чергу заради себе. Продовжуємо. Okay, <laughs> two ці цій практиці очищаються усі наші неврози, усі наші спазми, усі, усі наші пастки нашого его, усі наші маски, вони просто розчиняються, усі наші контракти, усі наші ілюзорні сценарії, в які ми повірили. І залишається простір чистоти і ясності. Залишається простір правди, істини, простір свободи, волі, чиста палітра, творця. Творець це кожен з нас і право на управління своєю реальністю. Воно до нас повертається. Навіть якщо ми про нього забули, чи його загубили, чи вірили в те, що його у нас немає. Продовжуємо. Плеїте життєву енергію через своє дихання і видихайте. Усе ілюзорне і нереальне залишається лише реальність. Тіло може по-різному реагувати на ваш досвід, можуть заніміти губи, може з'являтись інший смак в роті, можуть проживатись якісь емоції. Будьте в цьому спокійними, люблячими, терплячими, вільними і наполегливими. Навдосі живіт надувається, на видосі здувається, спина рівна продовжує. Прямо зараз з нами починає відбуватися найефективніший тюнінг, який тільки міг статись, трансформуються ті частини свідомості, які були викривлені чи, чи зламані, чи спотворені. Нашими емоціями, і думками в еталоні і в ефективні, які ведуть нас до щастя і радості. Уявіть, прямо зараз, найкрасивіші гори, які, які ви коли-небудь бачили, чи ніколи не бачили, але хотіли побачити. Уявіть, поки дихаєте, гірські вершини, засніжені, величні, магнетичні. Зафіксуйте їх на своєму екрані і залиште в своїй структурі цю стихію. Уявіть океанічні хвилі, красиві оазиси, морські глибини. Чистоту і прозорість води, багатство, щедрість морських світів, теплість потоків, як ведуть себе хвилі, не бійтесь їхньої сили, візьміть в свою. Свої архіви і хвилі, цунамі, шторму і спокій, штилю, світанку чи заходу сонця. Не бійтесь сили стихії, прийміть цей світ таким, яким він є і себе. Уявіть, поки дихаєте. Уявіть найкрасивіше ліси світу. Ризні, тропічні, Бамбукові, змішані, хвойні, папоротникові, містичні, прохолодні, темні, світлі, теплі, сирі, безпечні, небезпечні. Ліси де їх хижаки, уявіть, уявіть поля степи, пустелі, сади, полонини, уявіть, поки дихаєте. Уявіть, дощ, вітер, смерч, штиль, сніг, палюче сонце, грозу, грім, виверження вулканів. Уявіть, прийміть це як різноманіття цього світу. Прийміть це в собі, бо ми всі є різні. Поки дихаєте. Уявіть світ тварин, комах, риб, птахів, бактерії, молекули, жаки, травоядні, які зникли, ті, які є. У них свій алгоритм існування, свої закони. Уявіть. Поки дихайте і прийміть це в собі. Уявіть. Болота, непрохідні хащі, уявіть світанки, ніч, день, уявіть льодовики, уявіть пустелі, уявіть космічні, Явища, зорі, планети, метеорити, вітри, космічний пил, галактики, інших істот, які теж існують. Уявіть і прийміть це в собі, поки дихаєте. Уявіть, одиноку хатинку серед лісу і гір, уявіть села, багаті, бідні, різні, уявіть хворих, здорових, щасливих, нещасних, мир, війну. Уявіть щастя, радість і страждання, печалі. Уявіть і прийміть це в собі, поки дихаєте. Уявіть мудрих і нерозумних, веселих і сумних дітей і старців, жінок і чоловіків. Уявіть і прийміть це в собі, поки дихаєте. Пройдіть крізь цей етап, уявіть себе тут і не тут, живими і за межами життя. Пройдіть і крізь цей бар'єр і етап і прийміть це в собі поки дихаєте. Простір волі, простір свободи, простір любові. Це простір за межами усіх уявлень про те, як правильно. Доки ми чогось боїмося, це керує нами. Уявіть реальне і нереальне. Уявіть світ ілюзії. Уявіть те, чого найбільше боялись. І прийміть це в собі поки дихаєте. Крисс простран нейтральности, все точки соведомности давы. Живіші, за всіх живих, тут і зараз. Реальні, справжні, істинні. Уявіть своє почуття, відчуття. Без картинок, без обличчя. Без проекцій звань, без статусів, просто почуття і відчуття найвищого щастя, найвищої свободи, найвищої безумовної любові, на яку здатна ваша душа. Уявіть, відчуйте і прийміть це в собі, поки дихаєте. З кожним наступним вдохом і видохом наповнюєте своє серце. Свою голову, свої думки, свою кожну клітину тіла, свій простір реальністю, яку транслює суть і чистий дух. До, І ми робимо з вами останні три вдохи і видохи. Складаємо руки в намасте і за закритими очима послухайте внутрішню тишу, якість енергії, яку створили, і той стан спокою, балансу і гармонії, який і є живим життям. і прийміть це в собі. Глибокий вдих. Ойда. І ми закриємо поля мантрою сад нам. Я є те, що я є зараз. Вдих. Сам моє ім'я правда моє ім'я істина Я є те, що я є Плавно Опустіть руки на коліна. І спокійно, плавно відкрийте очі. Глибокий вдих, крізь відкриті очі. Видих. Давайте закриємо поле нашої практики спокійним, але красивим таким заземленням в реальність. Копіть свої, своїми руками себе за плечі, відчуйте себе фізичними. Матеріальними закрийте очі і відчуйте усі види опор, які у вас вже є. Відчуйте усе багатство, різноманіття світу, яким ви уже є. Відчуйте. Доступ до усіх ресурсів, які вже є, були і завжди будуть і нікуди не зникнуть. Відчуйте, якими справжніми друзями ви є самі для себе. Не чекайте справжньої дружби від інших. Станьте цим і поділіться цим. З іншими. Відчуйте, якою справжньою, безумовною любов'ю ви вже є. Не чекайте її ні від кого, а транслюйте і для себе, і ще з кимось поділіться. Відчуйте якою безпечною вже є. Ваша орбіта, ваша кімната, ваше поле, ваша сім'я, ваша родина, ваша народність, ваша країна, ваша планета, ваша Реальність – це вже є. Не шукайте цього, не чекайте, а будьте цим і ще з кимось поділіться. Відкривайте очі, розкривайте руки. Я бажаю вам щастя. Я вас дуже рада бачити сьогодні і в наступних практиках. Приходьте ще і цим відео теж з кимось поділіться. До зустрічі. Буду вдячна вам за зверотній зв'язок. Ну, а вся команда People завжди вам вдячна за ваші вдячності. Якщо ви захочете їх залишати, залишайте словами, діями, фінансами, підтримками. А найліпша вдячність – це практика. До зустрічі!